Сьогодні в місті Бровари маємо нагоду провести чемпіонат України спортингу у розділі двобій та показовий виступ Серед молодших юнаків, юнаків, кадетів, юніорів та дорослих. Змагання проводяться на високому рівні. Судді е, мають всі кваліфікації. Були в нас присутні міський голова, начальник військової обласної адміністрації, начальник управління спорту Київської обласної адміністрації. Тож, е, скажу, що спортсмени виступають досить на е, високому рівні, е, після чого у нас буде сформована Національна збірна команда України, яка буде вирушати на майбутнє міжнародні змагання. В тому числі і чемпіонат Європи, і чемпіонат світу з хортінгу. Попереду у нас ще е в травні місяці чемпіонат України у розділі «Сутичка». В вересні місяці у нас чемпіонат України у розділі «Боротьба». Та в листопаді-грудні місяці е у нас буде проводитись кубок України серед всіх е розділів хортінгу. Тому будемо раді вас всіх вітати та запрошуємо до себе на змагання. Сьогодні відбувається черговий чемпіонат України в головному розділі, розділі «2 бій». Представлено близько 300 учасників майже з усіх неокупованих регіонів України. Змагання досить серйозного рівня, спортсмени високої кваліфікації присутні сьогодні. Ну і, по суті, ми виходимо десь на екватор змагань зараз і чекаємо уже поєдинків за призові місця, за перше, друге, третє місце. Любити батьківщину треба дією, любити батьківщину як себе. Ми спомнили серця своєю надією, нас хортинг до веде. Ми хортингу завдячуємо силою. Ми хортингу завдячуємо відданістю. Свою вітчизну робимо щасливою. Ми у майбутнє дивимося з гідністю. Сиття нам не дає Тренируюсь в ДІСША Колос. Соревновання я не перше, займаюся дуже давно, займаюсь 6 років. Бувся, виграв перший бій, вийшов у полуфінал. Перетис Україною і з Богом. з Україною і з Змагання проходять з двох основних розділів. Розділ «Бобій» і показовий виступ. Розділ «Бобій» є основним в нашому виді спорту. Найбільше дивує, що велика кількість дорослих спортсменів 18+. Тобто ми всі розуміємо і знаємо, що спортсмени задіяні військові служби І перебуваючи на службі вони знаходять можливість, приїжджають на змагання. Це дуже супер. Присутні 13 областей. Як тому частини місто Київ, ми всім вдячні, хто долучається, допомагає. І в першу чергу, звісно, вдячні Збройним силам України, які, слава Богу, боронять нашу державу і не пускають сюди ворога.